سلام امیدارم بارتون خوب باشه من و توی این فایل ویدیوی قرار با همدیگه دارتو با بحث کنیم وقتی ما یه صفحهی رو تهیه می کنیم که چه همه افراد چه سالم چه معلول بتونن بهش دسترسی داشته باشن و باهاش ارتباط برقرار بکنن یه جورایی داریم از اکسیزیبیلیتی یا دسترسپذیری تو وب استفاده می کنیم وقتی یه فرد نشناوا یا حالا کم شناوا وارد وبسایت ما میشه و میخواد ویدیوی ما رو ببینه اگر ما این رو در نظر نگیریم که یه افرادی هم قرار هستش به وبسایت ما وارد بشن و از وبسایت ما استفاده بکنن مثلا این اتفاق میفته این فرد داره مثلا ویدیوی من رو میبینه و این اتفاق برایش رو میده. دقیقا دقیقاً همینطوری که هیچ صدایی رو احساس نمی کنه و نه بعدم انتظار داشته باشیم که اون فرد بیاد از وبسایت ما خرید بکنه یا اصلا از وبسایت ما استفاده بکنه وقتی ما برایش هیچ چیزی رو در نظر نگرفتیم که ازش بخواد استفاده بکنه برای اون فرد ما باید بیاییم ویدئو رو برایشون زیرنویس بکنیم یا به صورت کپشن براش قرار بدیم که بتونه از ویدئوهای ما استفاده بکنه مشابه فردی که کمبینا یا نابینا هست وقتی وارد ویب سایت ما میشه و میخواد متنها رو بخونه 100 در صد باید از امکانی که متن رو به گفتار تبدیل میکنه استفاده بکنه اگر ویب سایت ما همچنین چیزی نداشته باشه یا حداقل مثلا من تو ویب سایت خودم اومدم بعضی از چیزها رو بعضی از مقالات رو براش پادکست صوتی قرار دادم که اون فرد وقتی داره وارد وبسایت من میشه اگر که نتونست از یه نرم افزار تبدیل متن تبدیل متن گفتار درستی استفاده بکنه حداقل صدای من هست میتونه صدای من رو بشنوه و اون مقاله‌ای که من به بقیه به صورت توضیح دادم رو به صورت صوتی گوش بکنه و ازش استفاده بکنه از حالا تمامی این ها این فقط افراد معلول نیستن که از اکسیزیبیلیتی استفاده میکنن و برامون سود داره که این رو استفاده بکنیم داخل وبسایت هامون. برامون خوبه که این کار رو انجام بدیم. علاوه اون مهم بودن اجتماعی و کار اجتماعی که داریم انجام میدیم سود هم برامون داره صد درصد. علاوه بر اینها افراد معمولی هم 100 درصد این اتفاق برامون رخ میده که ما باید برا، برای اونها هم اکسسیبیلیتی رو مهیا بکنیم مثلا محتوایی که داریم مینویسیم خیلی شفاف و واضح باشه و خیلی ساده توضیح داده باشیم این یکی از چیزایی که اکسسیبیلیتی داخل وب هست علاوه بر اون اگر فردی بخواد از تلفن همراهش استفاده بکنه که سرصفت خیلی از ما از تلفن‌های همراهمون داریم استفاده میکنیم تا تو اینترنت بگردیم میاییم از ریسپانسیو استفاده می کنیم، از واکنشگریه استفاده می کنیم تا بتونیم داخل مرورگرهای ویب سایت توی مثلا موبایل هم بتونیم ازش استفاده بکنیم. علاوه بر تمام اینها مرورگرهای قدیمی هم مربوط میشن به Accessibility و ما مثلا اگر بخوایم از اینترنت اکسپ 56 استفاده بکنیم و وبسایت اون بالا بیاریم اگر این رو در نظر نگیریم که اون این مرورگر های مرگر, مرگر قدیمی 100 درصد مشکل روبه رو میشیم و وبسایت اون درستاببی نمایش داده نمیشه به کاربر و این هم یکی از مهمترین چیزست که میتونیم توی برنامه نویسی وبسایت اون در نظر بگیریم تا توی مرورگر قدیمی هم به صورت خوبی نمایش داده بشه خب، خوبینم از کسibilityتی امیدوارم که براتون مفید بوده باشه وی جدیدی یاد گرفته باشیم a voilà. la